Доброго дня. Давайте спочатку з вами познайомимося. Мене звати Наталія. Як звати вас? Мене звуть Єгор. Дуже приємно, Єгор. Маргарита. Дуже приємно. Приєм. Давайте, мабуть, почнемо з того, що ви нам розкажете, як ви саме опинилися у нас в Смілі. Адже, наскільки ми знаємо, ви самі з Харкова. Так. Так, сталося, що наш тато народився та виріс в місті Сміла. Тому ми їхали... Зіли спрямовано сюди до батьків, е, так як знали, що, що в нас буде місце, де ми будемо жити, і ми були не одні, нас всіх прийняли, так далі ми тут знаходимося. Тобто ви приїхали до рідних, і вам було, мабуть, ще легше так, адаптуватися якось до нового місця? Спочатку е, ми думали виїхати взагалі за кордон через активну діяльність в нашому місті. Але прийняли рішення, що спочатку ми від'їдемо трошки далі і подивимося, може, може таки все закінчилося б. Але Як не... взагалі пройшла адаптація ваша, Єгора? У новому місті все-таки все незнайоме. Ну, трішечки знайоме, так? але ж все рівно. Більше вже звикли до Харкова, до такого великого міста і тут все в принципі по-новому. Адаптація пройшла достатньо швидко. Єгор знайшов друзів, я знайшла роботу. Дякуючи керівникам, я через місяць після того, як ми сюди приїхали, вже вийшла на роботу. 9 травня був мій перший робочий день. Тобто заговорили про роботу, давайте Ви детальніше розкажете нам, де Ви працюєте, ким? Чи подобається Вам тут працювати? Можливо, якісь нюанси зі своєї роботи? Звичайно, нюанси є, тому що я Лікар-педіатр первинної ланки, тобто я займаюся лікуванням та підтримкою здоров'я дітей в поліклініці, тобто амбулаторно. А тут мені довелося трошки змінити свій, свій напрямок діяльності. Я вже стала лікарем-педіатром стаціонарного відділення дитячого. І трошки спочатку мені було важко, але дякуючи колегам. Колегам місцевим і колегам з рідного міста, я вважаю, все вийшло. Розкажіть конкретніше, де саме ви працюєте в стаціонарному відділенні? У міській лікарні? Ні, це районна лікарня. Районні лікарні? Так, імені Софії Бобринської, це дитяче відділення, невелике, але, але педіатричне, рідне вже тепер. І там от я і працювала. Так, чи з'явилися вже якісь, можливо, постійні клієнти, пацієнти ваші? E, взагалі так, є ті люди, які зверталися за допомогою в районну лікарню, також вони e, можуть, мають можливість мені зателефонувати, e, також e, іноді бувають дзвінки e, і мені не починають говорити, ваш телефон нам дали. Там-то, там-то, ті-то, ті-то. Я взагалі не розумію, про кого вони кажуть. Ну, так буває. Але я готова надати допомогу і консультувати. Так як Також дуже багато пацієнтів приїхало з інших міст, києвляні. Вони чогось так співпали, що багато києвлян до мене звертаються. Так, і ті, хто... Тут жили і живуть, які, яких влаштовує мій підхід до лікування дітей. Вони звертаються і отримують свою допомогу. Кожен лікар, він як художник. Тому е, тут е, немає якогось ну, стандарту. Ми не можемо, ми повинні лікувати кожного пацієнта окремо. В кожного взагалі свій підхід. Доказова медицина або медицина – досвіду взагалі тому можливо і так але люди дзвонять люди звертаються я надаю допомогу надіюсь вони задоволені діти одужують тому я думаю результат є а як з роботою тою яка залишилася в Харкові спочатку керівництво надало можливість нам працювати тим хто виїхав тому що не всі виїхали дало можливість працювати дистанційно тобто Дивлячись на те, що наші пацієнти також роз'їхалися, дуже багато по містах України і за кордон, тому ми могли дозволити собі працювати дистанційно. Консультувати під час хвороби дітей або вакцинація тобто ті питання, які можна було вирішити дистанційно. А там я працювала дистанційно, тут я працювала в дитячому відділенні. І так і було. Ви сюди приїхали всі разом, так, з чоловіком? Чоловік деякий час був з нами, але потім він виїхав на роботу до міста Харкова. З нами приїхала наша подружка з сім'ї, з дітьми, з двома, та зі своєю мамою. Батько їх також залишився в місті Харків на роботі, а вони виїхали з нами. Але трошки побули, коли е, ЗСУ Надало можливість повернутися в більш спокійне місто наше, вони повернулися, а ми е, прийняли для себе рішення поки залишитися. Тобто чоловік повернувся, так він працює зараз в Харкові, а ви, я так розумію, поки плануєте залишатися тут а взагалі які плани на майбутнє чи збираєтеся ви повертатися назад до Харкова чи можливо як ви вже там думали так собі можливо за кордон чи в якесь інше місто можливо думаєте переїжджати взагалі спочатку ми думали що ми трошки пересидимо і повернемося додому але немає впевненості в тому що а, ми повернемося і все буде спокійно тому що все одно Дії продовжуються, інформація надходить, інколи він стає трошки радісніше, а інколи, як і всі люди, засмучуємося. І на даний момент рішення остаточного повер... бажання є, але рішення остаточно повернутися додому поки що не можемо ми прийняти. Розкажіть тоді нам детальніше про те, як ви виїжджали з Харкова, чи складно було це зробити, от, чому так ви виїхали, чи залишилося у вас щось ціле в Харкові, квартира, можливо, машина, як ви взагалі сюди добиралися і яка ситуація наразі зараз там, в Харкові, де знаходиться ваш чоловік? В той день, коли почалася війна, це було десь 5 ранку, чоловік розбудив мене і сказав, з. Встаємо, почалася війна, і вже ми чули звуки артилерії, ми чули вибухи, ми зібрали деякі речі, і так, як ми продумували наші дії в тому випадку, якщо почнеться війна, ми пішли на роботу. Ми пішли в поліклініку, і до 5. го квітня, ми знаходилися, ми жили в підвалі нашої поліклініки. І ми були не одні, а, так як неподалік від поліклініки є м, військова частина, не діюча, але люди там живуть. А, офіційно наша поліклініка не була бомбосховищем і укриттям, але люди йшли до нас. І ми а, прийняли перші дні, перший тиждень ми прийняли а, нас було взагалі 74 людини з яких 34 дитини а, і всі розмістилися наскільки це можливо, було можливості розмістилися там і до 5 квітня ми знаходились там ті люди знали що а, можливий напад на їх військову частину тому вони виїхали з дітьми звідти а ми ми Надіялися, що це швидко закінчиться, ми зможемо повернутися додому і, можливо, все буде так, як раніше. Нам так здавалося і хотілося. Але пішла інформація тоді, що буде активний наступ на місто Харків, і ми прийняли рішення виїхати. Ми не їхали на евакуаційному поїзді, ми їхали на звичайному поїзді, хоча було дуже багато людей. Це вже пройшло деякий час від початку але на вокзалі було дуже багато людей. Ми приїхали на вокзал, чекали внизу, біля метро, бо була тривога, були активні обстріли. І в той момент ми вже, на жаль, розуміли, це артилерія, гради, смерчі. Тобто ми мали такий маленький опит в цьому. І ми сиділи внизу, чекали, поки наш поїзд приїде. Було дуже страшно, було, було достатньо некомфортно, тому що в'їхати в поїзді – це а, звуки, різкі іноді, а вони для нас в той момент були взагалі, ну, асоцію, асоціювалися з іншим. Тому ми приїхали, а, і тут вже почали якось обживатися, якось приводити до ладу своїх дітей, давати можливість їм розслабитися і самим розслабитися також. Єгорчику, розкажи нам, будь ласка, ти приїхав сюди до нас усміло з батьками своїми. Так. Ти ходиш, навчаєшся, правильно? Ми, я навчаюся дистанційно, мама мене записала на теквандор. Тобі подобається? Ти знайшов там друзів якихось? Розкажи про своїх друзів. Тобі подобається ходити, відвідувати, займатися? Так. Мені подобається ходити на текландо. Ми... Я з ними іноді зустрічався на пла... площадках в центрі. Тобто ви зустрічаєтеся, проводите час разом, так? Куди ви, можливо, разом іще ходите? Є якісь улюблені місця ваші? Ну, ми... При коли когда весна, мы там возле кружка стоит пушка. И мы на пушку эту залазили. Я рассказал, как там пушка заряжается, стреляет. Мы вот это наводили, там штучки некоторые крутились, мы наводили, типа заряжали снаряд, такие отходили, типа, и там типа выстрел. Тобто ти вже да. розумієшся, так? Яку, на якійсь техніці. Тебе цікавиться тема. бо ти так активно розказуєш, де що заряджається, де що крутиться. Так? Тобто ти знаєш щось про це. Да. Колись приїжджали до моєї теті, ми там з Тіханом і Ілюшею грали. У нас було там багато автоматів, можна було вибирати в будь-який автомат. Ми там забігали на, на підвал. Такий Путин идёшь, стреляй! Ты хуйни, Илья, это друзья твои. Украинские войсковые, да, называли? Да. Мы украинские войсковые. Бывали, что вот я был была Украиной, тут США, тут Польша, тут Туреччина иногда, тут иногда Канада, тут Немеччина, тут ещё кто-то, тут Польша вообще. Ну знаешь, что это Москва? Да. Страшно тобі було, коли ти був ще в Харкові з татою і мамою, коли ви жили у підвалі? Ну так, колись ми ночі ходили, чи копати мене, чи в туалет ходили, і там, коли ми поверталися, було чутно дуже сильний голос літака. Тобі було страшно в такі моменти? І ще. Колись мы сидели между коридором, вот тут была стена, и вот тут была стена. Тут были очень толстые стены, и была тревога. И папа с мамой вылетают, я хотел подавиться, они этот, э, поднесли меня к окну, я там подавился. Прошло время, крас красный купол, прошло еще время, красный купол. Э, а, ну, там какие-то взрывы были, или... Стреляла, что-то, что, -то, что -то так было. Тут это все бачим на власть очі, так? Так. Я, там ступеньки были крутые, я там уже не сильно высокий, я чуть-чуть спустился, потом прыгнул, потом быстро спустился в подвал и побежал туда. Но у меня там в соседней комнате, там было две комнат, комнаты, там был друг Миша. Це твій друг з Харкова. Так. Mm, да. Ви спілкуєтеся з ним, якось підтримуєш, можливо, якісь зв'язки своїми друзями? Ну, mm, в мене є номер mm -hmm. мого друга, мого брата, ну. Моїх, моїх бабусь. Ти був радий, коли приїхав сюди в Смілу, до бабусі з дідусем? Так. Ти давно їх не бачив, так? – Тобі подобається проводити час з дідусем, з бабусею? – Так. – Як ти проводиш е, сві, своє дозвілля? Чим ти ще займаєшся? Можливо, в тебе ще іще захоплення є? – І ми сюди їздили в Черкаси, в музей. Там був мамонт, там його, його кості були, мамонт. Ну, він був собран, тільки без кори. Там була ще й воєнна тематика, там був Типоград, была ракетница, фотографии военных. У меня есть дома калаш пластмассовый, есть пулемет, есть МП-40С дома. Они все стреляют, только калаш. Там батарейки я ставил, он так громко стреляет, такой голос дает. Может там собачка вот это же... Є дві собаки, одна чорна, її зовуть Ніка, а другий, він такий рижий, його зовуть персик. <гум> Я з персиками Ніка іграю, іноді навіть беру їх на руки. Ти любиш тваринок, так? В Харкові в тебе не було домашніх тварин? Ні, ну ми... Мы плануємо купити купить французского А у меня любимая собака, ну всё, если будет видно, у меня любимая собака это мопсик. Мне очень нравится мопсик, а мама нравится бульдог французский. Ну ты, возможно, маму вмовишь на мопсика, так? Так. У нас есть попугай ещё. Угу. Ти привіз його з Харкова чи він був тут уже в бабусі? Він був тут. Угу. І ще в нас був кот Блек. Він був чорно-білий. Ну, він він он... приїхав сюди з Харкова. Uh -huh. До того. До uh -huh. того. Uh -huh. да. У нього мам... <клес> мама теж в Харкові живе. Її зовут Соня. Вона в Пітигорскі. Uh -huh. Дедушка ж... Їхав з П'ятигорська, мабуть. Забирали того кота, брав, їхав з П'ятигорська, аж сюди усміяло. Ну ти зараз напрактикуєшся на нікі, на персику, так? І вже потім в майбутньому будеш досвідченим таким, і будеш знати, як доглядати вже за своїм мупсиком. Так, так. А папа взагалі хоче німецьку овчарку. Ну, буде то якось домовлятися правильно. Боже, мы купим вообще мопсика, французского бульдога и немецкую овчарку. Будет три собачки, да. так? У каждого своя. Да. А за татом сумуешь? Так. Так? Сколько так. ты уже его не видел? Даже не знаю. <laughs> Месяц, наверное. Ну, ты с ним разговариваешь по телефону? Больше двух. Больше двух, Больше двух месяцев. Ты с ним разговариваешь? Так. так. Часто? Так. Майже каждого дня? Майже, да. Розкажи, як ти допомагаєш своїй матусі в її роботі такій? No, колись ми їхали до Тоні і Льони, мама їх лічила. Я танцювала, щоб мені вони не обращали уваги, щоб вони не кричали і не плакали. Тобто ти відволікаєш, так, діток? Так. Помічник лікаря? Так. Молодший спеціаліст? Так. А ким різьбу? Ким ти мрієш стати, якою хочеш професією? Я ще не знаю. Ну, ти, так я бачу, добре займаєшся в плані чимось із озброєнням, мамі допомагаєш так. в лікуваннях, можливо, якийсь лікар. Так, я думаю стати воєнним, я вже знаю, як перезаряджати калаш. Так, то все-таки воєнна, так? Не так, як мама, тато не лікар. Так. А можливо, воєнним лікарем станеш? Можливо, так. Ну, Сумістиш два своїх захоплення. Так. А що ти плануєш? Що ти, про що ти мрієш після того, як закінчиться війна? Що ти хочеш зробити? Можливо, кудись поїхати? По, ну, поїхати в Київ, поїхати в Закарпатську область, щоб погуляти в букові праліси. Там буває, що е, середній рост цих букових пралісів е, 400 років. Ого. Я навчаюся в школі інтелекту України і ми там багато чого вивчаємо. Ти молодець такий, різносторонній хлопчик. А про що мрієте ви? Повернутися додому. В мирне місто. Повернутися, щоб там хоч щось залишилося. Тому що центр нашого міста, серце нашого міста, воно покрити понівечене, покрити рубцями і, і слідами від діяльності тих, хто прийшов наш, нас рятувати. Але наш будинок, наша квартира стоїть. Тому, витримала. Так, вона витримала цей натиск. Тому ми надіємося, що ми повернемося додому. Мабуть, так, як раніше вже не буде. Але ми надіємося, що буде краще. Ми дякуємо вам за таку приємну, щиру і теплу розмову і бажаємо вам, щоб усі ваші мрії здійснилися, щоб якнайшвидше настав мир і щоб ви повернулися у рідне місто, яке буде тільки розквітати і радувати вас своїми прекрасними краєвидами, архітектурою і всім іншим. Дякую. Дякую.